Вітаю вас у цій вечірній медитації, спрямованій на заземлення, заспокоєння, умиротворення та розслаблення. Все це необхідно після напруженого дня кожному з нас. Хвилюючи питання та втома можуть стати причиною безсоння. І ця вечірня медитація дозволить вам позбавитися усіх зайвих думок та розслабитися. Ви зможете спокійно і міцно заснути, а на ранок ви прокинетеся відпочившими та повними сил. Ваша підсвідомість у вісні дасть вам відповіді на питання, які вас турбують і знайде найкращі рішення, Ситуації, що склалася сьогодні. Для цього сформулюйте ваше питання зараз, подумки. Подумайте, яке питання вас зараз хвилює найбільше. Також подумайте, Відповідь на яке питання принесе вам полегшення та заспокоєння. Відзначте це подумки про себе. А зараз займіть зручне положення в просторі. Та закрийте очі, зробіть глибокий вдих і довгий-довгий видих. І відчуйте, як з видихом розслаблення починає заповнювати все ваше тіло. Уявіть, що ви дихаєте спокій і видихаєте занепокоєння разом із повітрям. Зробіть ще один глибокий вдих та довгий довгий видих. Відчуйте, як поступово розслабляється та заспокоюється ваше тіло. Відчуйте, як з видиху вся напруга залишає тіло. Ще один Глибокий вдих і з довгим видихом почуйте биття свого серця. Відчуйте, як з повітря йдуть усі тривоги та торпоти дня і приємний співпиток. Спокій, опановує все тіло. Відчуйте, як тіло заспокоюється та розслаблюється. Відчуйте, як при кожному видиху теплі хвилі спокою. Проходять по всьому вашому тілу. Тіло зігрівається. Вам стає тепло і спокійно. Свідомість заспокоюється. Внутрішній діалог. Сповільнюється. Розумовий потік слабшає. Відчуйте внутрішній спокій і безтурботність. Відчуйте, як у голові з'являється легкий туман та спокійна порожнича. Ваше дихання стає легким та спокійним. Побачте легкий синій туман і ви начебто Розчиняйтеся в ньому. Ваше тіло стає легким та вільним. Відчуйте, як ваша душа звільняється та піднімається у небо висок. Ще вище, вище хмар. Уявіть, як ви розкинули руки і можете летіти. Побачте, як красиво навколо вас. Попереду ви бачите горизонт, далекі гори, зелений ліс. І ви настільки легкі зараз, що відпочиваєте просто у хмарах. Погляньте, як безкрайнє небо розпростерлось навколо вас, планети, сузір'я, галактики, вони висвілюють увесь простір м'яким світло і наповнює всесвіт чарівними мелодіями. Все навколо перебуває останні спокою та умиротворення. Побачте як приємне місячне світло розливається по всій поверхні землі і дарує легку прохолоду та розслаблення. Місяць має магічну силу, яка поширюється на все живе. Вона здатна заспокоювати, розслабляти, утихомирювати. Побачте, як ніжне місячне світло освітлює землю, Стихає шум вітру, Дзюрчання струнків, Шелест дерев, Все поринає у приємний сон. почуйте, як стихають хвилі в океані. І він стає тихим і ніжним. У рівній гладі води іскриться блакитне світло місяця яке проникає в глиб. Слідом за океаном засинають і його мешканці. Місяць висвітлює це сонне царство своїм яким чарівним світлом. Разом із океаном засинає і ліс. Все живе починає засипати. У цьому живому до ранку треба відпочити. відновитися, набратися енергії та сил для завтрашнього дня. І все це можливо завдяки лікувальному сну. Вісні Відбувається переробка інформації, отриманої напередодні. Навіть коли ми спимо, відбувається внутрішня робота нашої підсвідомості. І наше сновидіння відображають з взаємодією з навколишньої Так наш мозок позбавляється зайвої інформації та формує модель майбутньої поведінки на основі отриманого досвіду. Тому у вісні розкриваються багато секретів і таємниць. Все таємне стає явним. І сьогодні у вас буде саме такий сон, сон, що зцільює. Ви побачите, почуєте і відчуєте своє рішення з пробучення. Сьогодні сон допоможе вам знайти свою відповідь у розслабленні. Відчуйте, як м'яка, невагома, хмара криває вас та опускає у ліжко. Бажаю на добра ніч, і тепла хвиля розслаблення вкриває вас, і сонце тільки вранці розбудить вас своїми теплими променями. спить лише один місяць. Він дає свої підказки всім сплячу та допомагає відновитися. Коли ви заснете, місяць підсвітить вам одну з таємниць і допоможе знайти відповідь на питання, що хвилює. Сон допоможе вам відновити сили. І коли ви прокинетеся вранці, то почуватиметеся повними сил, енергії та натхнення. А зараз на добраніч та найсолодших снів.